Відпевнена, що ми всі розуміємо, що ця компанія покликана запевнити кожного українця, що дбати про своє ментальне здоров'я піклуватися про нього – це важливо, нормально і відповідально. І що це не менш важливо, ніж піклуватися про свій фізичний стан. І е, насправді, фактично, виходить так, що прямо зараз нам е, доводиться долати дуже старий і дуже складний, суворий суспільний стереотип, про те, що емоції та почуття це річ другорядна і сильні люди на них не скаржаться, не звертають на це увагу. І це упередження виявилося проблемою навіть більшою, ніж нестача професійних психологів. Проблема Зміцнення ментального здоров'я українців є наскрізною абсолютно в усіх сферах нашого життя, тому ми таким широким колом сьогодні обговорюємо ось ці конкретні механізми. Ментальне здоров'я, фізичне здоров'я військовослужбовця це рівень обороноздатності. Відповідно, якщо він спроможне виконувати бойове завдання, то це додає нам з вами відповідно переваги. Психосоціальна послуга має бути поруч, в кабінеті сімейного лікаря, в ЦНАПі, в банку, в центрі зайнятості, в податковій, в відділку поліції. І це можуть бути не тільки близько, але й гнучко.